Η Εθνική Επέτειος βρίσκει φέτος τη χώρα μας σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν τη γιορτάζουμε σε δρόμους και πλατείες, αλλά την τιμούμε από το σπίτι μας. Με τις ημέρες μας να κυματίζουν ψηλά και τη σκέψη μας στον αγώνα των προγόνων μας για ελευθερία. Όμως με συνείδηση ότι ο εχθρός τώρα είναι η πανδημία. Απέναντί της, θα παρελάσσουν σήμερα η ισχύς και η ενότητά μας. Σε αυτό το μέτωπο κρίνεται ο πατριωτισμό τη ευθύνη. Και εκεί δοκιμάζεται στην πράξη και όχι στα λόγια η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί όλοι είμαστε ίσετοι τη μάχη. Η φροντίδα της πολιτείας απευθύνεται στον κάθε πολίτη. και αυτός με τη σειρά του αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο προσφοράς. Αυτή είναι η άλλη όψη της δύναμής μας στον πόλεμο εναντίον της κοινής απειλή. Κανείς μόνος. Αλλά όλοι από την ίδια θέση. Στην πρώτη γραμμή. Πριν από 200 χρόνια, οι Έλληνε διεκδίκησαν και έγιναν από υπόδουλοι ελεύθεροι και από υπήκοοι πολίτε. Συγκρότησαν έθνο και ίδρυσαν κράτο δημοκρατία και δικαιοσύνη. Αυτέ τι μεγάλε αξίε καλούμαστε να δικαιώσουμε στι μέρε μα με ένα νέο περιεχόμενο αυτό τη αμοιβέα ευθύνη. Γιατί μόνο οι ενωμένοι λαοί μπορούν να ξεπερνούν τις δυσκολίε. Και κανένα κοινωνικό οικοδόμημα δεν στέκει χωρί το θεμέλιο τη υγεία. Και κανεί πολίτη δεν θα είναι καλά. Αν και γύρω του δεν είναι καλά. Αυτή τη μεγάλη μέρα λοιπόν, μετουσιώνουμε την εθνική μνήμη σε ευθύνη για το παρόν. Με πειθαρχία, στεκόμαστε δίπλα στην πολιτεία. Όπως και αυτή μάχεται δίπλα μας. Γιατί την ίδια αρετή και τόλμη που ήθελε η ελευθερία τότε, απαιτεί και ο αγώνα σήμερα. Όσο πιο γρήγορα κερδίζονται οι μικρέ και μεγάλε αναμετρήσει με τον κορονοϊό, τόσο ταχύτερα θα κερδιθεί και ο πόλεμο. Απόλυε έχουμε και θα έχουμε. Η οικονομία μας θα υποφέρει, αλλά χρέο μας είναι να περιορίσουμε τον πόνο στο ελάχιστο και να επιμερίσουμε το κόστος της προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικότητα με τρόπο δίκαιο. Συμπατριώτε μου παντού στη χώρα, οι οπλαρχηγοί και οι υπερπολιτές του καιρού μας είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι ήρωες με τις λευκές και τις πράσινες μπλούζες. Οφείλουμε να τους εξοπλίσουμε με τα πολεμοφόδια που σώζουν ζωές και να τους δώσουμε δύναμη και φρόνημα Πειθαρχώντα τις συστάσει του. Δεν κυκλοφορούμε, μένουμε σπίτι. Έτσι τιμούμε φέτος την Εθνική Επέτειο. Το 1821 οι πρόγονοι μας ενώθηκαν. Ξεσηκώθηκαν και απελευθέρωσαν την πατρίδα. Και οι επόμενε γενιέ την ξανάχτισαν και τη μεγάλωσαν. Σήμερα τα παιδιά τη αγρυπνούν σε άλλα μέτωπα. Στα σύνορα, στα νοσοκομεία, στην καθημερινότητα. Σε αυτού του συμπολίτε μα τη πρώτη γραμμή απευθυνόμαστε του εθνικού μα «Η δύναμη σου πέλαγο, η θέλησή μου βράχος». Η διαθνή συγκυρία, ωστόσο, απλώνει τα μηνύματα της ελληνικής επανάστασης και πέρα από τα σύνορα. Κι αν τότε το κύμα του φιλελληνισμού υπήρξε πανευρωπαϊκό, σήμερα επιστρέφει ω το ζητούμενο μιας Νέας Ευρώπης. Αυτής που δεν θα περιοριστεί στην κοινή υπέρβαση της κρίσης, αλλά κυρίως θα στηρίξει την οικονομική αναγέννηση μετά από αυτήν. Ποτέ η σημασία της ΕΕ δεν ήταν μεγαλύτερη. Και ήρθε η ώρα να την αξιοποιήσει προ όφελο όλων των πολιτών της. Συμπατριώτε μου, ένας είναι τώρα ο δικός μας αγώνας. Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει. Θα μας αφήσει όμως νικητές και πιο όριμους. Χαλιβδομένους όσο ποτέ, για να ξαναπάμε την πατρίδα μπροστά. Η δοκιμασία που βιώνουμε απελευθερώνει ήδη δυνάμει του λαού μα που βρίσκονταν σε λίθαργο. Μέσα στην κρίση, οι δομέ μα εξυγχρονίζονται. Η τεχνολογία ταξιδεύει παντού, αλλάζοντα τον τρόπο που εργαζόμαστε, αλλά και μειώνοντα τη γραφειοκρατία. Ο εθελοντισμό ριζώνει. Εμεί οι ίδιοι λειτουργούμε πλέον πιο ομαδικά και επιθαρχημένα. Και χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνη στο κράτο, που στα δύσκολα δείχνει ότι στέκεται στο ύψο των περιστάσεων. Όλα αυτά θα είναι τα όπλα μας για την επόμενη μέρα. Τα πολύτιμα εργαλεία, με τα οποία θα ξαναχτίσουμε ό,τι και αν χάθηκε. Και του χρόνου, όταν αυτή η περιπέτεια θα είναι παρελθόν, θα γιορτάσουμε υπερήφανοι τους δύο αιώνε ελευθερίας μας. Καλή δύναμη και χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.